Oiamoto noose Oiamoto noose Ria Ria Ria Ria Ria PIROSFEHÉR ZOLD HUNGÁRIA PIROSFEHÉR zöld, HUNGÁRIA Tudom, sokan mondják, hogy a magyarok feszesek, De nem a kézilabbában vagyunk, mint győztesek Hanem maradt még egy meccsünk De 2016-ban, megkívántunk, Marad még a dolog, erősek vagyunk PIROSFEHÉR ZOLD Nagyon vagyunk HUNGÁRIA RIA HUNGÁRIA PIROSFEHÉR ZOLD Fingárja Gyere vissza Megcsejt, utolsó percében Halára fokozni, én megértem mikor lelépek, újra jönnek a régi emlékek Itt volt a célok, megérte Edzők megcők, hitműs a teremtők Mi éjjel mellett és kell a dżim Vigyázz el a kicsit, nem tudom, mi arra lősz El er sajlok köz dia dia tinggal dia tiroshahier zol tinggal dia tiroshahier zol tinggal